قبر في الزنقة في قلبي قالب في مخي خايدة ربي اللي عالم ماما فطيحة شفتش كومبانو حطي الثقة فيهم قدوانو نعم قبر في الحوت في قلبي ألم في مخي خايد ربي لي عالم ماما فطيح شفتكم بالو حطيت ثقه فيهم قد ولا نعم والله يا ما في ضلام راده قطار مقطع ويد ندابك حل البيبان قا واقف في الميدان ما بدات شي شايف عايف ماما وليتك الجميل نداب والله يا ما في ضلام راده قطار مقطع ويد ندابك حل البيبان قا واقف في الميدان ما بدات شي شايف عايف ماما وليدتي الجميل نداب يا حوما خليك لو شافي فيا انا صغري في ما تحبيني بومبه تحبيني شيطان نشقى لما القري كبر في الفوض ربي لي داري بفعالي وقوالي طريق منورة من تشد في بالي مجتمع خامش حبك في ليالي جمهوريه ما شافتني كيف حالي قواقف في الميدان حرق قلبي بان قلبي متفوقر في, في خبره لالالا من عيني هبط ودمعك قلبي يبكي ويدان جامي تبع تشيخات راجل المامات طلعنا الالمات حرقنا اللي قلبي ابيض ماني شفاف شف شوف قدامك ما يدومو غير فعالك شوف وراك بالك يخونوك عديانك الاجور عدنا في داد عدنا قعدنا شداد دربنا الحيوط فوق في مخي ديما مو تايب حلمي رضاي بركة امي اللي عند ربي خير يا الدنيا غير دوري غير رجال شوفوا شنشوف شي غيفارا خانوها الحركية نعيش بطل موت مغدور جدي قتلوا الطيارات الحربيه كبر في الزنقه في قلبي الم في مخي خايد ربي لي عالم ما ماطيحه شفتكم بان حطيت ثقه فيهم قد والو نام كبر في الحومه في قلبي الم في مخي خايد ربي لي عالم ما شوفتكم بانو حطي وحطيت ثقه فيهم قدوالو نعم والله يا ما في ضلام راد قطار نوقطح ويد نداع بك حل البيبان قا واقف في الميدان ما بداش شي شايف عايف مامي وليدك جامي نعم والله يا ما في ضلام راد قطار نوقطح ويد نداع بك حل البيبان قا واقف في الميدان ما بداش شي ش شايف عيف مامي وليدك جامي فلا بوير وليدك ما هايم جرينا باللحفا غير ربي اللي دايم شقينا البرقلنا شفنا المحايل كنت وحدي نحارب كل ضهرو فايل دنيا دوارة شفنا شكون خاين علينا النكارة على الراجل لو باين مشيو جرو فيا ديرو كل حاجة للمال قواد اليوم ولو ولاو بالطومبيلات نجيبها بدراعي ماما وليدك واعي نجي راجل متراجل مادامني حين نبقى مريض عقليتي انا بربار حكايتي كالجوكار في الطيحة شفت شكون كان كلهم قفلوا البيبان ضربة من الكريب جيك ياك الجيلى قلبي مات ملكيات مخي تعب من كيدي هذا البوم بالله طمع في الجنا خفر ليا اله كبر في الزنقه في قلبي الالم في مخي خايد ضربلي العالم ما مفطيها شفتكم بان حطيت ثقه فيهم قيتو كبر في الحومه في قلبي الالم في مخي خايد ضربلي العالم ما مفطيها شفتكم بان حطيت ثقه فيهم قيتو